і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Ямаріє, Господь з Тобою, благословенна між жінками і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.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 Благословенна ти між жінками, і благословенний плитлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Іспавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Ямарія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плитлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Іспавителя душ наших. Питлона Діво Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона жінками, і Твоє Питлона Твоє бо Ти породила Христа Спаса Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє Питлона Твоє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 Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиться діво, радуйся, благодатна Марія,